قام هذا هو دوري صحري من حي الوفاء الى حي البرقي مرورا في أحياء كلها مدينه العريش مروراً بالفرق التي شاركت هنا في هذا الدوري 24 فريق وكل فريق يضم اكثر من 18 لاعب اذا اكثر من الجمعيات مستفيد مباشر بالاضافه للأطقم الاداريه بالاضافه للأطقم التقنيه المدربين والمساعدين والريبي صوره جميله ورائعه اي لا لا ان في <تصفيق> الرايه تكون في You <laughs> في رحلة الأيام بالهدى سلام مرشد الدنيا أن هنا نحيا اشعار الله الوطن المليك اشعار الله الوطن الملك إذا دخول الفريقين هو تحصيل حاصل لمجهود كبير نظم على مستوى فئة الفتيان في, في النسخة الأولى ودوري دوري في النسخة الأولى فريق يعني حي البركي أمل البركي صاحب القميص الأزرق فيما حي الوفاء جمعية الوفاء باللون الابيض طبعا أتقدم يعني هناك على مستوى حي الباركي هناك قبدا والاخ عثمان فيما عبد الاله الزريقي هو عراب ومدرب للفريق جمعيه الوفا هي المباراه النهائيه حكم طاقم تحكيم حكم الوسط راح الوفي مساعد الاول هشام الوطيحي مساعد ثاني كريم حرداء حكم الرابع فيصل النطاق طبعا التنظيم يهود ل مجلس امناء مدينه العرائش العرائشيين كذلك بشراكه مع راس السيتي اذا السدات للنشيد الوطني المغربي الجمعيات الهاتفه جميع الجمعيات الرياضيه اللي خدات القوانين الاساسيه ديالها ديال القوانين النموذجيه قانون 3009 الصبيحه اذا الاجواء تشير ب يعني رفع الروح المعنويه